ہمارے بعد اس میں فلم افسانے بیاں ہوں گے ہمارے بعد اس میں فلم افسان بیاں ہوں گے بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے